I'm a Sunday. You're a Hugo, Kodak. You're a Hugo. بسم الله الرحمن الرحيم ازيكم عاملين ايه يا يفتتح التسجيل ويعلن عن تقدم المصري في هذه اللحظات ابدا هنا مو صلاح مصر ونجم نيجي الطول وصخر مصر وصخر العرب يسجل يا اعلى لمسه جميله ويا اعلى كره العطاير